يسأل سائل عن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البقر ان لحومها داء، اقول هذا الخبر لا يثبت بل ضعيف جدا ومتنه منكر ايضا وقد احل الله اكل البقر اذ قال ثمانيه ازواج الى ان قال ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين والخليل ابراهيم عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر والله أعلم